السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام خواتین و حضرات طلباء و طالبات اور دوست احباب کا بہت خیر مقدم اور استقبال ہے میرے یوٹیوب چینل ہماری اردو زبان ایچ آج کا ہمارا سبق ہے سائنس کے اوپر مضمون لکھنا اس سے متعلق مختلف قسم سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ آسان زبان میں درجہ نو دس گیارہ اور بارہ کے لیے سائنس سے متعلق مضمون تو اس سے پہلے کہ ہم آج کا اپنا ویڈیو آگے بڑھائیں آپ سبھی سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے سے متعلق کمنٹس ضرور کریں اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا مضمون لکھنا سائنس کے اوپر سب سے پہلے ہم اس کا مفہوم لکھیں گے کہ دراصل سائنس ہے کیا سائنس کے لفظی معنی علم یا جاننے کے ہیں تفصیلات میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ ایسا علم جس کا موضوع حقائق اشیاء یعنی چیزوں کی سچائی ان کے نقص اور خوبی نفع اور نقصان وغیرہ کی دریافت یعنی کھوج بین اور تعلیم و تربیت ہے تاکہ قوانین قدرت تک رہنمائی اور صداقتوں تک رسائی حاصل ہو سکے اصلاً سائنس انگریزی زبان کا لفظ ہے ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایسا علم جو تجربات حکمت اور ماد علوم کا مجموعہ ہو سائنس کہلاتا ہے سائنس علم کی ایک ایسی شاخ بھی کہی اور لکھی جا سکتی ہے جس نے کائنات کے بہت سارے ارازوں سے پردہ اٹھایا ہے مضمون کی تمہید میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ دور حاضر جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں اگر اسے سائنس کا دور کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کیونکہ اس دور میں ہم اور آپ صبح سے لے کر رات تک جتنی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں ان میں سے تمام چیزیں یا اکثر و بیشتر چیزیں سائنس ہی کی ایجاد کردہ ہوتی ہیں مثلاً گھڑی کولر پنکھا اے سی گیس چولہا مکسر اوون مائیکروویو مختلف موٹریں گاڑیاں موبائل ٹیلی ویژن وغیرہ وغیرہ غرض یہ کہ گھریلو کام کاج ہو یا دفتر کا دکان کا یا کارخانوں کا تعلیم کا شعبہ ہو یا صحت کا میدان سفر کرنا ہو یا دور دراز بیٹھے شخص سے گفتگو کرنا ہو ہم سائنس کی ایجادات استعمال کرتے ہیں سائنس ہماری زندگی کا جز لازم بن چکا ہے اس کے بغیر ہماری آج کی دنیا اور زندگی کا تصور محال ہے اس کے بعد ہم سائنس کے فوائد لكھیں گے جس میں سے سب سے پہلا ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں سائنس صبح سو كر اٹھنے سے لے كر رات کو سونے تک بلکہ سوتے وقت بھی ہم سائنس کی ایجاد کردہ اشیا کا استعمال کرتے ہیں جیسے كہ الارم گھڑی ٹوتھ پیسٹ کیس چولہ، موبائل ٹیلی ویژن موٹر گاڑیاں كمپیوٹر مختلف مشینیں وغیرہ ان تمام ایجادات نے ہمارے روز مرہ کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں جس سے ہمیں بے شمار آسانیاں اور فوائد حاصل ہوئے ہیں مثلا وقت اور محنت کی بچت کام کے معیار میں اضافہ اور نتیجوں میں کامیابی وغیرہ وغیرہ فائدہ نمبر دو بجلی کی ایجاد اگر یہ کہا جائے کہ بجلی سائنس کی سب سے بڑی ایجاد ہے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ تمام موٹروں اور مشینوں کا چلنا بجلی ہی پر منحصر ہے بجلی کی ایجاد نے انسانی زندگی کی کایا ہی پلٹ دی ہے بجلی کے بغیر ہماری دنیا ہی اندھیری ہے گویا اس کے بغیر گھروں کا دفتروں کا کارخانوں وغیرہ کا کام کاج ناممکن ہے تیز رفتار ٹرینیں بھی بجلی ہی کی بدولت بھاگ رہی ہیں موبائل چارج کرنا ہو یا کمپیوٹر چلانا ہو سبھی کے لیے بجلی کی ضرورت ہے بجلی نے ہماری زندگی میں ڈھیروں راحتیں پیدا کی ہیں سائنس کی ایجادات کا فائدہ نمبر تین تیز رفتار سواریاں دنیا کے دور دراز اور مشکل ترین علاقوں کا سفر بھی آج سائنس کی ایجاد کردہ موٹر گاڑیوں ٹرینوں ہوائی جہازوں وغیرہ کی وجہ سے ممکن ہو گیا ہے یہاں تک کہ چاند پر بھی انسانی قدم پڑ چکے ہیں کسی زمانے میں جہاں انسان کا پہنچ پانا صرف خواب و خیال ہی تھا آج سائنس کی بدولت وہاں پہنچ جانا ممکن ہو گیا ہے جیسے ہوا میں اڑنا پانی کے اوپر اور پانی کے اندر سفر کرنا اسپیس میں اور دوسرے سیاروں پر پہنچنا فائدہ نمبر چار صحت کے میدان میں سائنس سائنس نے صحت کے میدان میں بہت ترقی کی ہے کچھ سالوں پہلے تک جو بیماریاں مہلک اور لا علاج تھیں آج سائنس کی بدولت ان کا علاج ممکن ہو گیا ہے جیسے پولیو ٹی بی کینسر دلی امراض وغیرہ مشکل ترین آپریشن کرنا آج ممکن ہے اور رات دواؤں اور علاج پر جدید ترین تحقیقات ہو رہی ہیں غرض یہ کہ سائنس ہماری زندگی سے دشواریوں کو دور کرنے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرانے میں کوشہ ہیں سائنس کی تمام ایجادات کا مکمل بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے اس لیے اب ہم کچھ اس کے نقصانات پر بھی غور کر لیتے ہیں سائنس کے نقصانات ایک جانب جہاں سائنس کے بے شمار فائدے ہمیں حاصل ہیں وہیں بہت زیادہ نقصانات بھی ہمیں پہنچ رہے ہیں یہاں کچھ بڑے نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے ہم لکھ سکتے ہیں کہ گاڑیوں کارخانوں فیکٹریوں سے نکلنے والے زہریلے دھوئیں نے ہر کسی کو سانس کا مریض بنا دیا ہے کھانے پینے کی اشیاء میں ملا کیمیکل ہمیں کمزور اور بیمار بنا رہا ہے موبائل اور ٹی وی کے ٹاوروں کا موبائل اور ٹی وی کے ٹاوروں کا ریڈیئیشن ہماری صحت پر برا اثر ڈال رہا ہے دواؤں کے سائڈ افیکٹس ہو رہے ہیں کچھ جراسیم اور بیماریاں سائنسی ایجادات ہی کی دین ہیں سائنس کے ذریعے خود انسان نے طرح طرح کے مہلک ہتھیار بنا لیے ہیں جن سے چند منٹوں ہی میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے جاپان کے دو بڑے شہروں ہیروشیما اور پر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر لاکھوں لوگوں کو ہلاک کرنا اس کی مثال ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ جس طرح کے اور جتنی تعداد میں بموں کا ذخیرہ آج موجود ہے اسے اگر ایک ہی وقت میں استعمال میں لایا جائے تو اس دنیا جیسی کئی دنیایں منٹوں میں تباہ کی جا سکتی ہیں سائنس کی ایجادات نے ہمیں قدرت اور روحانیت سے دور کیا ہے ہمیں مجموعی چیزوں کا غلام بنا دیا ہے ہمارے جسم کو کم محنتی اور آلسی بنا دیا ہے مشینوں نے لاکھوں لوگوں کا روزگار چھینا ہے کہتے ہیں کہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے اسی لیے آج ہم مشینوں کے ساتھ رہتے رہتے مشینی فطرت کے ہوتے جا رہے ہیں کہ مشین میں محبت و خلوص باہمی ہمدردی بھائی چارہ نہیں پایا جاتا اب اس کے بعد آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مندرجہ بالا تحریر کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں کہ سائنس رحمت بھی ہے اور زحمت بھی یہ دراصل ہمارے استعمال پر منحصر ہے کہ ہم اسے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے نفع بخش بنا لیں یا نقصان دے اس کی مثال اس تیز دھار بلیٹ کیسی ہے جس سے ڈاکٹر آپریشن کر کے لوگوں کی جان بچاتا ہے اور اسی بلیٹ سے جنونی مجرم کسی کا قتل کر دیتا ہے بہت بہت شکریہ دوستوں ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے بس اسی طرح سے اپنی دعاؤں میں اپنی محبتوں میں یاد رکھے اور میری زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی فرمائیں السلام علیکم و اللہ